Вот на плавно, то нет. Пішла, <різнан> там, Дні, потім У малій залі облму з драмтеатру імені Михайла Стрицької де репетиція вистави Вір або не вір. Хореограф Юрій Савон демонструє акторці Марії Шпунт Елементи танцю. Марія під музику намагається їх відтворити. Режисер-постановник Дмитро Леончик каже: це постановка затворив Марії Матіас. Це оповідання адаптувати для сцени. І в самому оповіданні Юстина це найстарша жінка в селі, які 80 вісімдесят. Років, вона розказує свої історії, життєві. Сусід, сусідці, яка приходить до неї, і вони з нею спілкуються, вона все це розказує. Сусідку ми назвали знаково Віра. Це камерна історія, каже Дмитро Леончик, тому виставу ставлять на малій сцені. Атмосфера малої сцени нам допомагає створити таку людську, людську історію, щемливу десь з гумором. Ну, така, щоб, знаєте, як то кажуть, торкалося серце. Тут гуцузький калорит, я думаю, що хмельничанам це буде цікаво. Головну героїню грає заслужена артистка України Галина Чайковська. Акторка каже, її героїня мужня, має чималий життєвий досвід і хоче передати його своїм нащадкам. Вона це хоче передати своїм дітям, а вони її не слухають. І от сусідка Віра. Вона знайшла якесь таке в неї, з нею поєднання, яка її добре слухає, яка уважна, добра дівчина. Прем'єра вистави «Вір чи не вір?», каже директор облмуздам театру ім. Михайла Старицького Андрій Ковальчук, відбудеться 31 серпня. А відкриватиме 92-й театральний сезон українська вистава «Вій-2.0». Це відкриття Воно для нас знакове. Ми відкриваємо українською виставою «Вій-2.0», автора Наталі Ворожбет з постановці режисера Дмитра Абєднікова. За Гоголем. Це сучасний варіант. Приїжджають два французи в Полтаву, в Полтавську область. Один з них – українського походження, другий – француз на весілля до чарівної Оксани. А далі я не буду розповідати сюжет, далі трапляються з ними невірогідні у планах нового театрального сезону, розповідає директор театру Андрій Ковальчук, нові вистави і гастрольні тури. Ми плануємо в сезоні поставити не менше восьмий прем'єр українських вистав. Ми плануємо зробити гастролі за кордон – Польща, Німеччина, Франція. Наразі ведемо перемовини, наразі готуємося до цього. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.